Jag ska skriva ett paper om sopsortering i Sverige mm. och min lärare har sagt att vi ska ha en avhandling och en vetenskaplig artikel okay. och jag har googlat hela förmiddagen nu och hittat väldigt mycket material fast jag har jättesvårt att avgöra om det är vetenskapligt eller inte mm. Nej men det kan jag förstå, vad är jag sätt dig? Mm. Så, um, istället för att bara googla så skulle du kunna använda Google Scholar, som är en del av Google men som bara söker på vetenskapligt material Okej okay. Och Google Scholar är en jättebra start också när man funderar och inte riktigt vet vad man ska söka efter, man kan få tips på sökord och så. Men, men det är lite svårt om man ska göra en systematisk litteratursökning för det lite, man vet inte riktigt var Google Scholar hämtar sin information ifrån. Men nu har du ju så konkret en avhandling, en vetenskaplig artikel. Så då skulle jag mer rekommendera att vi söker Libris för att hitta en avhandling. Okej, okay, vad är Libris för något? Då det är Sveriges nationella samkatalog. Så här hittar vi i princip all Sveriges utgivning. Ah, Och ja, det ser ut så här då. Så mm. då skriver jag in ordet sopsortering. Sopsortering. Klicka på sök. Och då blir det 52 träffar. Men du vill ju bara då söka avhandlingen, Så då går vi till den här utan avgränsad träffmärg. Och så väljer vi avhandlingar här. Ah, okay. Och då blir det bara tre träffar kvar. Är det någon av dem? Den kanske? Ja. ja. Nu klickar vi på den så ska vi se vad det står mer i posten här. Och den ligger faktiskt här som fulltext. Oh. Så du kan klicka upp hela texten och läsa den. Och det kan du göra hemifrån eller härifrån. Och du kan skriva oh. ut det också om du vill. Ja oh, vad bra. Ja. Oh. Och sen skulle du ha en artikel också. Ja precis. Oh. Då kan vi använda oss lite av den här informationen här. För ni måste ju söka sökorden på engelska. Mm -hmm. Och då klickar jag på ämnesord här. Då får jag reda på vilka ord som... Katalogisatörerna har valt för att få beskriva innehållet i den här referensen, både på engelska och svenska. Okay. Så där har vi tips på ett sökord ja. som vi ska kunna använda. Och ja, då väljer vi någon av alla de databaserna vi har. Då. Det finns jättemånga databaser, men jag visar en av dem. Och sen kan du applicera liksom hur jag söker även i de andra databaserna sen. Okay. Ja. Så vi kan ta den här, Academic Elite och skriva in sökordet här. Då vi tar Recycling. Och så väljer jag att lägga sökordet i fältet Subject Terms Att den ska vara beskriven med det ämnesordet, de resultaten vi får träff på Och Sweden lägger vi till här också då Sweden, så Ytterligare en sak vi kan göra nu då i den här databasen där vi får tag i artiklar Det är att vi kan begränsa vår sökning här Till att börja gälla vetenskapliga tidskrifter oh, vad bra. Så då klickar vi i den här rutan här Peer Reviewed Journals och då söker vi bara på vetenskapliga tidskrifter. Skicka iväg sökningen. Ja, ja 22 träffar. Så ja. vi kan kika igenom listan och så kan du säga om du ser någonting som verkar verkar intressant. Den mest aktuella kommer först och så backar vi tillbaka i tiden då. Vänta, den? Den, den? Ja. ja just det. Den här den ligger här i fulltext. Så den kan ja, vi klicka upp och läsa direkt på skärmen. Och det här är en artikel från 2009. Hade den varit 2010 då kanske det hade varit så att vi inte hade fått läsa den i fulltext. För att tidskriftsleverantörerna ibland inte ger tillgång från kanske ett halv och ett år. Okay. Men här får du upp den. Ja. Ja, Och då kan jag vara helt säker på att det är en vetenskaplig artikel vi har hittat här nu då? Helt säker kan man inte vara. Vi har sökt bland vetenskapliga tidskrifter. Det är där vi har fått träff. Men sen får du gå in på artikeln och titta på så att den är uppställd enligt den här modellen som man brukar säga vetenskapliga artiklar är. Att det finns ett abstrakt, en introduktion, metod, resultatredovisning, diskussion och så att det avslutas med referenser också då. Okay. Oh. Men är du sen på artikeln så prata med din handledare. Ja men okej, okay, vad bra. Tack så jättemycket, då vet jag lite mer hur jag ska göra. Tack så jättemycket ja, för hjälpen. Så Hej då, lycka till.